لكتابة التاريخ في برنامج الإكسل بدلا من الطريقة اليدوية ولمدة عام كامل أو شهر أو سنة إذهب هنا وأكتب التاريخ اليومي أو التاريخ المراد من بدايته ثم إضغط إلى حدد الخلية ثم إضغط إلى تعبئة ومن تعبئة إختر سلسلة ومن سلسلة إختر أعمدة واختر التاريخ المراد التوقف إليه أو التاريخ النهائي ثم إضغط موافق لتحصل بهذه الطريقة بدلا من الكتابة يدويا